هو هني جيت كلي مثل غياء سحابة جيت لوانا وأنا وسابو تحت يمزوا نال هو غضي بالفعول وفات حل العقب أشد